Вишивала теж і дівчини льотчику, і хлопців із полка «Азов» вишивала, і танкісту я вишивала, і артилерісту я вишивала сорочку. Тому ну, вже багатенько їх вишила. Сім оберегових сорочок для захисників вишила жителька Маріуполя Ася Бачинська. Рік тому під час бойових дій жінка з родиною переїхала до Хмельницького. Майстриня є учасницею всеукраїнського проєкту «Сорочка для захисника». Цей проект створила моя подруга, створила як поміч нашим бійцям. Бо... Поміч є різна, можна допомагати і зброєю, і підтримкою матеріальною, і продуктами, але є таке, що є духовне, є спокон українське, це наші творчість. У проєкті майстрині з усієї України кроють, шиють, вишивають, гаптують сорочки для бійців, що перебувають у гарячих точках. Це не святкове національне обрання, говорить Ася, а оберегові вишиванки для бійців. Ми вишиваємо саме сорочки, які їдуть на передову на нуль до Бахмуту, до Запоріжської області, Харківська область, туди, щоб вони саме, наші сорочки, йдуть у бій. Бойова. У нас так і називається, сорочка для захисника, вона бойова. Тому ми обрали определеного кольору тканину і вирішили вишивати такими нитками, щоб вони як найбільше маскували наших бійців. Проєкт сорочка для захисника народився у Черкасах майже рік тому. Організаторка вишивальниця Оксана Поступак відеозв'язком розповідає. Усе почалося з вишиванки для подруги, яка на війні з 2014 року. Мені подруга, коли я її відправила цю її вишиванку, вона написала мені таку фразу, яка й досі тримає мене в тонусі. Вона написала мені це найзручніше, що я носила на цій війні. І саме це спонукає мене до дій. Оксана говорить, мета проєкту – захистити тих, хто захищає нас. Хлопці та дівчата з різних родів військ замовляють собі вишиванки. Швачки кроють та шиють за розмірами конкретної особи. Вишивальниці використовують стародавні техніки та оберегові орнаменти, враховуючи регіон походження бійця. Загалом за час дії проекту через проект пройшло Більше 200 вишивальниць. Хмельниччини наразі долучилися три майстрині. і Передані волонтерами отримали вже більше 100 написників, вже отримали і вже носять свої сорочки. Вони вірять, вони просять, вишити мені оберіг, вишити, дайте мені привід, щоб я повернувся з цієї війни, дайте мені привід вижити тут. Усі учасники проєкту працюють на волонтерських засадах, каже організаторка. Є постійна потреба у тканині та фінансовій підтримці на її придбання. Майстрині мають зворотній зв'язок з захисниками, розповідає Ася Бачинська. З ними траплялися дуже страшні речі, а вони самі не знали, як вони вижили в, тих, в тому становищі, в тому випадку. Все кидали на те, що ця сорочка мене захистила. Вона дала мені сили вижити, витримати і перемогти. Наразі Ася вишиває сорочку для дівчини, яка служить у силах спеціальних операцій ЗСУ. На черзі сорочка для бійця, що в полоні, яку замовив для нього друг. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельницький.